Com validar les dades d'un formulari PDF per fer un tràmit? Per fer la sol·licitud d'un tràmit amb un formulari PDF, cal validar les seves dades. Per fer-ho, ves a la darrera pàgina del document, marca la casella relacionada amb la protecció de dades i clica el botó Valida. Si apareix un missatge d'avís, accepta'l i tot seguit modifica o adjunta les dades que faltin. Un cop fet, torna al final del formulari i clica de nou el botó Valida. Si ja no apareix cap missatge de bits, ja pots des del formulari per acabar el tràmit. Tingues en compte que validar el formulari no vol dir haver fet el tràmit. És necessari enviar-lo per acabar tot el procés.